השאלה הזאת מדובר על כך שמבודדים חומצה מעלי טיטן ודעים שהיא רק פחמן, מימן וחמצן מחממים 0.513 גרם של חומצה בחמצן אני אדגיש את הנתון לכך תחתי מחממים 0.513 גרם של חומצה בחמצן ומייצרים... 0.501 גרם של דו תחמוץ את הפחמן אומרים 0.103 גרם של מים שאלים מהי הנוסחה האמפירית של החומצה נכתב כאן את המשוואה לא ניתן להזלנ אותה כי אנחנו יודעים כמה פחמנים או מימנים או חמצניים יש בחומצה נכתוב את המשוואה בקווים כלליים יש לנו את החומצה יש בה X פחמנים, Y ו Z חמצניים. ומחממים אותה בנוכחות שפה של חמצה. כשעושים זאת, השאלה אומרת שזה יוצר, תתוב לצאת בצבע אחר, זה יוצר כמות מסוימת של דו תחמוצת הפחמן ושל מים. נתונות הכרמויות של דו תחמוצת הפחמן ושל מים בגרמים, ונתונה גם הכמות של החומר המקורי. כתוב זאת כאן, מחממים 0.513 גרם של החומר המקורי, נוצרים 0.501 גרם של דו תחמוץ את המחמן, ו-0.103 גרם של מים. נפתור השאלה הזאת. בצורה דומה לזאת שבה פתענו את השאלה הקודמת, עלינו נמצוא רק את הנוסחה האמפירית, עלינו לחשב מהו היחס השלם, הפשוט ביותר בין הפחמנים, הממנים והחמצנים. הדבר שמקשה במקצת, הוא שיש לנו חמצנים כאן, והחמצנים גם מופיעים בשני התוצרים. איננו יכולים להסתכל על המולים של התוצרים בלבד, או להסיק מזה כמה מולים של חמצן חייבים להיות. מה שנעשה הוא לחשב את המולים של דוד תחמוץ את הפחמן הנתון הזה. זה ייתן לנו את כמות המוליים של פחמן, שנקורן בחומצה המסטורית שלנו. כי אם מקור הפחמן היחידי קיים כאן, כשייצר ידעו תחמוץ את הפחמן, להשתמש במים כדי לחשב כמה מולים של מימן יש בתוצרים, והוא חייב להיות שווה למספר המולים של מימן בחומר המסטורי שלנו. אחר מכן נוכל לחשב את המסה של הפחמן ושל המימן, מתוך 0.513 הגראמים האלה, נוכל לחשב את זה, כי נדע עם כמה מולים של פחמן, ועם כמה מוליים של מימן נתחל... אוכל לדעת את המסה שלהם, ומזה נסיק כמה גרמל של חמצן אמורים להיות בחומר המקורי. תיתנו את מספר המולים של כל אחד מהם, ואז נחשב את היחסים. אם זה בלבל אתכם, לא נורא, זה יובן טוב יותר כשנפתור את הבעיה הלכה למעשה. דבר ראשון, נחשב את מספר המולים של פחמן בתוצר שלנו. בתוצר היחידי המחיא פחמן, זו הידודות החמוצת הפחמן. תיתנו את מספר המולים של פחמן שהיו בחומצה המסתורית המקורית כאן. נתון שנוצרים 0.500 ל1 גרם של דו ה הפחמן. זה מה שכתוב כאן. אנחנו רוצים להפוך זה למולינג של דו תחמוץת הפחמן. אנחנו רוצים להפעיל את זה במולינג של דו תחמוץת הפחמן. חלקי גרמים של דו תחמוץת הפחמן. ניתוח היחידות אומר שהגרמים האלה של דו תחמוץת הפחמן יצטמצמו עם הגרמים האלה של 두 תחמוצת הפחמן, כמה גרמים יש במול אחד של 두 תחמוצת הפחמן, עשינו קKK akan לספ 125 פעמים, המסה המולארית של יש לנו 1 פחמן וואו 2 חמצנים, 16 כפול 2, זה 12 וואו 32 שווה ל-44, במול אחד של 두 תחמוצת הפחמן, יש 44 גרם של 두 תחמוצת הפחמן, או 44 גרם במול אחד, כתבנו מולים לגרם, כי אנחנו רוצים שהגרמים האלה יצמצמו, יצמצם אותם, וישאר לנו 0.501 חלקי 44 מולים של דו תחמוצת פחמן. ניקח את המחשבון, יש לנו 0.501 חלקי 44 שווה ל-0.501. 0.011, יש לנו כאן שלוש ספרות משמעותיות, נכון? זה נעשה את זה נקי, 0.011, נעגל זאת 4, נשים את זה בצד. זה אומר שיש לנו 0.0114 מולין של דו תחמוץ את הפחמן בתוצר שלה. עבור כל מולקולה שדו תחמוץ הפחמן, יש לנו אחד של פחמן. יש לנו את אותו מספר פחמנים, כמו מספר מולקולות שדו תחמוץ הפחמן. מול הוא מספר. כשאומרים 0.0114 מולים, אומרים מספר. זה אומר, כתב זאת בכחול, זה אומר שיש לנו גם 0.0114 מולים של פחמן. זה מה שזה אומר, כי בכל מולקולה של כל הפחמנים בתוצר מקורם בחומר המסתורי. כמה מהגרמים של החומר המסתורי שייכים לפחמן? זה היה מספר מולים של פחמן במעיב המקורי שלנו. כולם התקבלו כאן בסופו של דבר. חשבת מספר הגרמים. נכפיל עכשיו אנחנו רוצים גרמים למול כי התוצאה היא גרמים אנחנו רוצים שהמולים יצТמצמו אנחנו רוצים גרמים של פחמן למולים של פחמן המשקל האטומי של פחמן הוא 12 כדאי לזכור זאת כשנו 12 גרם של פחמן למול של פחמן כשנו 12 חלקי 1 למה זה שווה? כמה גרמים של פחמן יש בחומר המסתורי הזה ניקח שוב את המחשבון נקח את המספר הזה ונכפיל אותו ב-12 כפול 12 שווה ל-0.137 כיתוב זât, יש לנו EF נקודה מאהשלושים ושבעה גרם של פחמן. במעיבר המיקורי שלנו, מיתוח EF נקודה חמישים ושלושה סגרם של חומצה מיסטורית, EF נקודה מאהשלושים ושבעה M פחמן. זה מה שקיבנו אתך. אלה שתי התחלות טובות. כמה מולים של פחמן היו לנו כאן? ומיים הסתם בגראמה. נעשה את אותו הדבר עבור המימן. אותו תרגיל. נתעסק במימן. משתמשים בנתון הזה. יש לנו 0.103 גרם של מים. אנחנו רוצים להפוך את זה למולים של מים. נכפיל זה במולים של מים. ונחלק בגרמים של מים כדי לצמצם פעם נוספת את הגרמים של מים במונה ובמחנה מהי המסה המולרית של מים? יש לנו שני מימנים זה 2 כפול 1 ועוד המשקל האטומי של חמצן שהוא 16 זה שווה ל-18 אחד של מים 18 גרם או 18 גרם למול כותבים 18 במחנה ואנחנו רוצים את הגרמים במחנה זה ניצט נמצם, 0.103 EFN כודה 103, EFN כודה 103, לוחה, כי יש 84 מולים של מים. ניקח שוב את המחשבון, יש לנו 0.103 כודה 18 מולים של מים. תרבלתי באנגלית, הסימן זה בצד, כך שואפה זה. Okay, זה אומר שיש לנו EFN 0, 0, 5, 7, 2, מולים של מים. הפכנו את הגרמים למולים שברשותנו. אם זאת כמות המולים של מים, כמה מולים של יש לנו. על כל מולקולה של מים יש לנו שני אטומים של מים. נפפילים את זה ב נעשה זה כאן. 0.00572 מולים של מים. יש שני מולים של מימן על כל מול של ממן נכפיל את זה ב-2. תדעי יקבל של מימן. נחזור למחשבון. נכפיל ב פול 2 שווה 0.0114. נכון. Okay. כך שוב את המחשבון. אני תמיד שוכח את מספר האפסים. עכשיו אז זה. יש לנו 0.0114 מולים של מימן. עד עתך חישבנו כמה מולים של פחמן יש בתוצר שלנו מסתם. שווה למסע שלהם במגיב המקורי, חומצה המסתורית. נשארנו גם כמה מולים של הימן, יש לנו את זה, מספר המולים של מימן, כן? אנחנו התחלנו עם כמות המולים הזאת של מימן, נחשב מה המסה שלהם, מהי המסה המולרית, אנחנו רוצים לחשב את מספר הגרמים. המסה המולרית של מימן היא 1 גרם למול. תקעו 1 גרם של מימן, למול אחד של מימן. רציתי את המולים במחנה כדי שיצטמצמו. מולים מצטמצמים. מולים יש לנו גם כבדת אכתום. יש לנו גם 0.0114 גרם של נימן. יש זאת התחלה טובה. יש לנו מולים של פחמן ומולים של נימן. אם נצליח לקבל נספר אמונים של חמצן וחומצה המקורית שלנו, נוכל לחשב את היחס השלם הפשוט ביותר ביניהם. ואז לקבל את הנוסחה האמפירית. כדי לקבל את מספר המולים של חמצן, עלינו לדעת כמה גרמים של חמצן יש לנו. שנוסח הכל 0.513 גרם של הדבר הזה. נחסיר מזה את כמות הגרמים של פחמן, את כמות הגרמים של מימן, וזה ייתן לנו את מספר הגרמים של חמצן. לול קצת מטה, לקבל את החמצן, ניקח 0.513 גרם, טוב, פחות הגרמים של הפחמן פחות 0.137 פחות זה באותו צווק כמו פחות הגרמים של הפחמן 0.137 הגרם של פחמן זה באותו צווק פחות גרמים של מימן פחוט 0.0114. נקודה FS אחד 0.513 ארבע תומח חדש נקודה חמישמươi ושלושה אסאל גרם של חומצה פחוט אכתוב שזה יותר טוב כ-, כ, כ, כ CXHYOZ נקודה גרם של פחמן כוחה 100 נקודה 144 גרם של מין מין. זה ייתנו לנו 100 גרמים של חמצان שבירשותינו. חשבנו. כל מה שיש לנו בחמצע ההיסטוריה הזה זה פחמן או מין מין או חמצان. נודים כמה פחמן וכמה מימן, מין. היה זה זה חמצان. שנו 100 נקודה 513 -0 אחד 0.0114 נקודה EF אחד אחד ארבע שווה ל 0365 נקודה שלושה שש חמיש בקירוב טוב שווה ל EF נקודה שלושה מươi ששים וחמשים 0.365 גרם של חמצן. נחשב לכמה מולים זה שווה. בחומצה המסדורית הזאת יש 0.365 גרם של חמצן. אנחנו רוצים להפוך את זה למולים. אנחנו רוצים מולים של חמצן במונה. גרמים של חמצן במחנה כדי שיצמצמו. אנחנו יודעים שהמשקל לאטומי של חמצן הוא 16. 16 גרם למול, 16 צריכים להתאים לגרמים. יש לנו 0.365. שלאש שש חמיש, חלקי שש אسرה, מולים של חמتصה. כח.Tensor מספר זה, ונחלק אותו בשש אسرה, נאגדל זה ל F S F S times times שמונה. נשים את זה בצד. אני רוצה להיות בטוח שאני לא את מספר מספר זה אומר שיש F אלה מצטמצמים, מולים של חומצן. אנחנו נקרא את הסוף. מה אנחנו יודעים עד עתה? קיבלנו את מספר המולים של פחמן במגיב המקורי. כי כל הפחמן הזה בא ממנו. קשאנו את מספר המולים של מימן. קיבלנו את זה מהנתון הזה. כי כל המימן בא מכאן. ועכשיו אנו יודעים את מספר המולים של חמצן במגיב המקורי שלנו. מספר המולים כי יתרה מ-0.513 גרם צריכה להיות חמצן. ואז קיבלנו את המולים של חמצן. בואו נראה אם נצליח לחשב את היחס השלם הפשוט ביותר בין שלושתם. נכתוב את היחס בצורה הבאה. נעשה, אותם, נעשה זאת באותם הצבעים. יש לנו 0.0114 מולים של פחמן. ויש לנו... F נקודה fs חמש-חמש-ארבע מולים של מימן. זה נירא טוב, אבל בעצם, אולם מספרים ירנו יחס אחד של אחד, וזה יאפשר לנו את חמצان. זה fs נקודה fs שתים-שתים-שמונה מולים של חמצان. זה נירא בفيديو זה נחלק את הכל. זה יחס, עוד אחרת תכתוב את היחס, אני נחלק את הכל ב-0.0114, בזהירות, זה היה כאן 0.0114 מולים של כחמאנס, אני לא הוסיף פה 0, חק זה, אני רוצה שזה יהיה ברור. חק זה, היה ניתמיד מפחד לאבד החסם. מאילנו FS 0.0114 FS אחד אחד מולים של פחמן. נחלק את הכל במספר הזה. כי זה מספר קטן יותר של מולים. אז זה בדיוק המספר הזה. נחלק ב נקודה FS אחד אחד מה אנו מקבלים? למה זה הופך? זה הופך לאחד, אחד מול של פקמן על כל זה גם אחד كان. על כל, איך טוב זאת בכתום על אחד מול של מימן, על כל זה בדיוק שתיים, נכון? <אז düşrage> 14 זה בדיוק שתיים, זה בדיוק שתיים, על כל שני מולים של חמצה זה נותננו את הנוסחה האמפירית אנחנו לא יודעים מה ינוצר מכולם. אנחנו יודעים את החסים והפשוטים ביותר. זה אחד פחמן, על כל אחד מימן, ועל כל אחד פחמן ואחד מימן. חביבי מיות שני חמتصנים. זה C H O שתיים. זה תנסחה אמפירית של חמוצה מיסטורית. מוכבה